عم 57 وقع شاه ايران محمد رضا بهلوي اتفاق مع الاداره الامريكيه عشان تبدا ايران انتاج الطاقه النوويه والاتفاقيه دي كانت جزء من مبادره اسمها الذره من اجل السلام اللي اطلقها الرئيس الامريكي السابق ايزنهاور ايه المبادره دي المبادره دي يا سيدي عملتها امريكا عشان خاطر تمكن الدول المواليه ليها من استخدام الطاقه النوويه لاهداف سلميه زي إنتاج الكهرباء وغيرها من الاستخدامات ثواني بس يعني مواليا الأمريكا إزاي إيران أكتر دولة معادية لأمريكا والغرب لا يا سيدي في الوقت ده كانت إيران تحت حكم الشاة حليف قوي لامريكا في المنطقه، وعشان نفهم الموضوع اكتر لازم نذكر بعض المحطات التاريخيه، بعد اتفاق شاه ايران مع امريكا بعشر سنين يعني سنه 67 بدأ تشغيل اول مفاعل نووي امريكي في ايران، وبعدها بسنه انضمت ايران لمعاهده حظر انتشار الاسلحه النوويه، وعام 73 وقعت ايران اتفاقات نوويه مع دول متقدمه زي فرنسا وامريكا عشان تطور برنامجها النووي، بس طبعا زي ما احنا متفقين عشان تستخدمه لايه؟ أغراض سلمية لحد هنا الموضوع جميل وماشيين حسب الاتفاق وكل شيء حسب ترتيبات أمريكا والغرب تمام التمام لحد عام 79 حصلت مفاجأة ما كانش حد متوقعها غيرت كل الحسابات اندلاع ثورة شعبية في إيران وسقوط حكم الشاه الحليف لامريكا، وقيام الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، تا هنا تا تا تا. الوضع اتغير تماما وبدات حكومه جديده في ايران معاديه لامريكا والغرب، طبعا الحكومه الجديده شايفه ان الغرب ده هو اللي كان بيساند حكم الشاه الديكتاتوري ضد الثوره الايرانيه، فقررت ايقاف البرنامج النووي الايراني لفتره مؤقته لان هم اعتبروه مشروع غربي وهم مش هيتعاونوا مع الغرب، في الوقت ده ايران بدات تحاول تصدر الثوره الى دول المنطقه المجاوره زي دول الخليج والعراق وده خلى العراق ينتفض ضد ايران وتبدأ منوشات على الحدود بين البلدين عشان يوصل الامر في النهاية عام 1980 الى حرب ايرانية مدمرة مع العراق طبعا كان بيحكم العراق في الوقت ده صدام حسين وصدام ما يتوصاش قصف اثناء الحرب منشأتين نوويتين لايران وكانت حرب شارسة جدا استمرت 8 سنوات سقط فيها اكتر من مليون قتيل واضعاف الرقم ده من المصابين والمعوقين بعد انتهاء الحرب الحكومة الايرانية عايزة تستكمل المشروع النووي تعمل ايه تروح لمين تروح لمين يا ايران وبعدين فكروا كده وقالوا ايه ده هو مش احنا بالعادي امريكا طب ما الحكمة بتقول عدو عدوي صديقي يبقى نروح فين يلا بينا على روسيا ووقعوا اتفاق نووي مع روسيا لرفع قدرات ايران النووية وكان الاتفاق ده سنة 95 وبالفعل تم تطوير منشات وشهر النووية الايرانية واستمرت عمليات التطوير وفي عام 2002 كشفت ايران عن منشأة جديدة اسمها منشأة نطنز وبعدها باربع سنين تحديدا في سنة 2006 اعلنت ايران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5% اخيرا ايران نجحت في تخصيب اليورانيوم بعد المشوار الطويل ده هنا بدات امريكا تهتم اكتر بالموضوع رغم ان دي نسبة قليله اصلا يا تسمح لايران باستخدام اليورانيوم في الاستخدامات السلميه، الا انها قالت لو استمرت ايران على الوضع ده كلها سنوات قليله وهيبقى عندها قدره على امتلاك سلاح نووي، طبعا انتوا عارفين عشان ايران تطور سلاح نووي لازم تقدر تخصب اليورانيوم بنسبه تصل من 80 الى 90%، وامريكا مش هتقعد تتفرج لحد ما ايران توصل للنقطه دي وبدات تضيق على ايران وتقفل قدامها كل الابواب، طب ليه امريكا بتعمل كده؟ امريكا بتعمل كده لان هي اصلا ضد النظام الجديد في ايران، وكمان ايران بتوسع نفوذها وبتمد نفوذها في محيط اس ودول سببين كافيين يخلوا امريكا ما تسمحش ايران بالوصول للسلاح النووي ايران قالت لهم سلاح نووي مين ده احنا غلابه ده يا دوب عايزين شويه طاقه نوويه كده نستخدمها في الاستخدامات السلميه وعشان امريكا تطمن اكتر امرشد مرشد ايران عام 2003 مطلع فتوى بحرمه امتلاك الاسلحه النوويه او تطويرها ايه رايك؟ مبسوطة كده يا أمريكا؟ أمريكا ما دخلش دماغها الكلام ده. حرام إيه؟ أمريكا دولة علمانية أساساً، يعني مش هيفرق معاها إذا كان حلال ولا حرام. وبدأت تقطع الطريق أكتر على إيران، واستمرت الولايات المتحدة في سياسة العقوبات الاقتصادية على إيران اللي بدأتها عام 96، لما وقع الرئيس كلينتون حظر على إيران. وفي 2002 في الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن إيران وكوريا الشمالية والعراق ضمن محور الشر <تصفيق> وفي عام 2010 في عهد أوباما فرضت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة ومتنوعة على إيران سمتها وقتها بالعقوبات المشلة عشان تشل ايران وركزت العقوبات دي على الاقتصاد والنفط الايراني طبعا الوضع ده كان صعب جدا لايران والاقتصاد الايراني عانى اشد المعاناة من العقوبات وتدهور جدا لحد ما في 2013 جهل ايران وزير خارجية اسمه محمد جواد ظريف الرجل ده كان داهيه يا جماعة بدأ محادثات طويلة وشاقة استمرت لسنتين مع القادة الغربيين عشان يقنعهم برفع العقوبات عن إيران وبعد ما كانت الدول الأوروبية بترفض امتلاك إيران للطاقة النووية ولو حتى لأهداف سلمية موقفها اتغير، وفي عام 2015 وافقت على الاتفاق النووي الايراني او ما سمي باتفاق 5 زائد 1. الاتفاق ده بتلتزم فيه ايران بتأييد نشاطها النووي وبتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش الدائم لمنشأتها النووية ومراقبتها بالكاميرات. ومن الناحية التانية تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعدم فرض حظر أو عقوبات جديدة على ايران مع تخفيف العقوبات السابقة. طبعا الاتفاق ده ما عجبش مين؟ اسرائيل، وحاولت تفشله بأي شكل، لكن الوضع استمر كما هو لحد ما جه سبع البرومة. وقاهر الكابيتول ابو ايفانكا الرئيس دونالد ترامب. ترامب اول ما جه حدد في حملته الانتخابيه انه لو فاز في الانتخابات هينسحب بالاتفاق النووي مع ايران وبالفعل اول ما نجح وعام 2018 نفذ تهديده وانسحبت الولايات المتحده من الاتفاق النووي الايراني وكده يكون اهم شريك في الاتفاق انسحب منه. يسكت ترامب على كده؟ ابدا ده جاي ونوي يخربها عشان كده اعلم فرض اقصى عقوبات شافتها ايران من يوم ما بدأت العقوبات لدرجة ان عدد العقوبات اللي فرضها دونالد ترامب تجاوزت 1500 قرار يا نهر ابيض 1500 قرار ليه يا مفترى ده انت قلبك اسود قوي يا ترامب طبعا احنا عارفين مين اللي وسوسله وخلاه يعمل كده بس مش هنقول خليها في سرك ترامب قال لإيران ايران بص بقى عايز اتفاق نووي هنعمل اتفاق جديد بشروط ثانيه خالص الكلام بتاع 2015 ده تنسيه تماما الديمقراطيين دول عيال هفئات انما انا جمهوري حازم وحدد شروط قاسيه جدا للاتفاق وحط ايران قدام خيارين احلاهما مر Grand Nuclear Deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin ايران عرفت ان هي قدام موجه قويه ولو فكرت في التنازل مره هتضطر تتنازل مرات اكتر واكتر لان ترامب هيستغل الموقف لصالحه ورغم ان العقوبات الامريكيه حرفيا مدمره للاقتصاد الايراني الا ان ايران عارفه انها لو وافقت على شروط ترامب ده هيكون اغلى يبدأ مسلسل التنازلات لدرجة تخلي ايران تفقد استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ القرار عشان كده ايران قررت تعاند ترامب وقالت له مش انت انسحبت من الاتفاق النووي طب ادي كاميرات المراقبه بتاعتكم اللي على منشآت النوويه عطلتها خالص ويا ويلكم وسواد ليكم اللي هعمله ده انا هزود وتيره تخصيب اليورانيوم وهعمل لكم جريمه نوويه هنا وبالفعل رفعت ايران نسبه التخصيب الى 60% يعني خلاص كلها 20% وتوصل للدرجات الخطيره بتاعه التسليح النووي لدرجه ان الوكاله الدوليه للطاقه الذريه قالت ان ايران زودت مخزون اليورانيوم عندها لدرجه وتتجاوز المسموح به باكتر من 18 مره ومبقيتش الوكالة عارفه ايران وصلت لفين بالظبط عندها كام نسب تخصيب وعندها قد ايه مخزون الوضع كان غامض جدا الغموض ده كانت نقطه مهمه جدا تستغلها ايران لصالحها وتحدد الغرب لو ما رجعتوش للاتفاق انا في طريق لامتلاك السلاح النووي لحد ما جه جو بايدن للحكم جو بايدن كان عايز يعمل اتفاق نووي مع ايران زي الاتفاق بتاع 2015 وبالفعل بدا في التوجه ده لكن حصل شيء غريب لم يكن بالحسبان روسيا تغزو اوكرانيا والعالم كله ينشغل بالحرب الروسيه الاوكرانيه وده سمح لايران انها تسرع في السر خطواتها وتعلي نسب تخصيب اليورانيوم عشان تفوق الدول الغربيه على تقارير مخابراتيه بان ايران بقى لها اسابيع قليله ويبقى عندها سلاح نووي يا نهار ابيض طبعا امتلاك ايران للسلاح النووي هيغير شكل الخريطه السياسيه للمنطقه كلها عشان كده احنا دلوقتي في لحظات فارقه الان ما بين نجاح جو بايدن في ان هو يعقد اتفاق مع ايران باسرع وقت او تتدخل امريكا وحلفائها عسكريه لافشال امتلاك ايران للسلاح النووي او يضطروا ان هم يتعاملوا مع واقع جديد بوجود دوله نوويه جديده في المنطقه. طبعا امريكا بتحاول اعاده الاتفاق حاليا لكن ايران طلبت من امريكا طلب جريء جدا، ايران طلبت شطب الحرس الثوري الايراني من قايمه الارهاب الامريكي وهو شرط مبالغ فيه براي اداره بايدن، لكن الوقت مش في صالح واشنطن، الوقت بيمر وايران بتزود نسب التخصيب، طب ايه يعني الوضع؟ هي ايران كده لو بقى عندها يورانيوم مخصب بنسبه 90% خلاص بقى عندها سلاح نووي؟ هقول لأ طبعا. ايران هتحتاج وقت من سنة الى سنتين لانتاج جهاز نووي وتركيبه على الصواريخ. طب حلو. ايه المشكلة? امريكا مستعجلة ليه? خلينا اقول لك ان عمليه تخصيب اليورانيوم هي المرحله الاكثر خضوعا للمراقبه في عمليه تصنيع القنبله بما يعني امكانيه رصدها بسهوله من قبل طبعا اجهزه الرصد الامريكيه لكن المراحل اللي بعد كده في سبيل انشاء القنبله ممكن تتم في منشئات ما بتخضعش اصلا للمراقبه وتكون غير قابله للرصد فهيبقى صعب على الولايات المتحده انها تكتشف باقي مراحل انتاج القنبله النوويه لو ايران اتمت تخصيب اليورانيوم بنسبه 80 الى 90% طب ايه اللي ممكن يحصل في دول المنطقه لو ايران امتلكت سلاح نووي بص يا سيار. من المؤكد ان دول المنطقه هتسعى لامتلاك صواريخ واسلحه نوويه او تطور برنامج لانتاج القنابل النوويه وممكن يحاول حلفاء امريكا في المنطقه استعمال التهديد النووي الايراني للضغط على امريكا وانتزاع ضمانات امنيه منها ومساعدات دفاعيه اكثر من الاول زي ما بيعملوا حلفاء امريكا دلوقتي في اسيا وساعتها امريكا هتكون بين خيارين احلاهما مور الاول زياده تواجدها العسكري في الشرق الاوسط وتقوم هي عبر قوتها واساطيلها بدعم حلفائها عسكريا والثاني انها تجازب بتزويد حلفائها بالاسلحه النوويه لعمل توازن في ميزان القوه في المنطقه، وساعتها هتبقى بتساعد على توسع الانتشار النووي والصاروخ. طبعا الولايات المتحده عارفه ان المفاوضات مع ايران فشلت، لكنها بتفضل انها تستمر في حاله الجمود الحاليه دون اعلان فشل الاتفاق، وده ليه؟ خوفا من ان اسرائيل توجه ضربه لايران وتورط امريكا في حرب جديده في المنطقه. على الجانب الاخر الاتحاد الاوروبي شايف ان احتواء ايران افضل بكثير من سياسه العمل العسكري، لكن يظهر ان تطلعات الاوروبيين اصبحت دلوقتي غير واقعيه خصوصا بعد ما ايران اقتربت جدا من امتلاكها للسلاح النووي وتجاوزت الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم طبعا الاسبوع القادم الرئيس الامريكي جو بايدن هيزور المنطقه وخصوصا المملكه العربيه السعوديه وبالتاكيد الزياره هتكون لها تبعات مهمه جدا خصوصا فيما يخص قضيه الملف النووي الايراني لان اداره الرئيس جو بايدن بتسعى للتقارب مع دول التحالف العربي بهدف تشجيعهم على تكثيف انتاج النفط والغاز والاستمرار بالاصطفاف مع واشنطن لكن طبعا التقارب ده لا عايزه ايران ولا شايفه ان التقارب ده هيبقى في مصلحتها، لانها شايفه ان التقارب بين اداره بايدن ودول الخليج وخاصه السعوديه وان كان محدود او بطيء او لاهداف محدده فهو يشكل تحدي كبير لايران وهيمنتها على المنطقه. التحقيق ما خلصش لحد هنا لان ليه جزء تاني اكثر خطوره مرتبط بزياره الرئيس الامريكي للمنطقه الاسبوع القادم، واللي ممكن يغير الموازين ويرب خطط ايران لو نجحت زيارته للمنطقه في تحقيق اهدافها، وايران طبعا بتشتغل دلوقتي على افشال الزياره قبل ما تبدا، فهل هينجح بايدن في اتمام هدفه من الزياره؟ ولا هتنجح إيران في مخططها وتفشل زيارة بايدن أو على الأقل تحد من تأثيرها وإيه سيناريوهات إيران لإفشال زيارة بايدن ده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية من المحقق السياسي ونلقاكم في تحقيق جديد مع المحقق السياسي كل أربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة كونوا في الموعد في أمان الله.